Hyvää huomenta. Ja teidän, äh, Tullaan ja äh, sijaintipaikka tällä hetkellä Karjaa, joten olen, olen etänä kiitos kun sain tulla tänne pitämään tutkimuslaitosten puheenvuoron tähän avaamentieteen ja tutkimuksen seurannan merkitykseen. Tuota, olen tässä koonnut vähän myös tuntemuksia muilta, mutta sitten myös omaa pohdintaa, eli mielipiteet tuolla ovat ovat ihan omia. Ja, ja tosta, tosta Kalle Antinkin esityksestä tuli, tuli kyllä ajatuksia siitä, että miten vielä voitaisiin parantaa, että jos nyt kaikki saavat vitosen arvosta, tai hyvin monet saavat viitoseen arvosanaksi, niin mitä, mitä oikeastaan pitää sitten kysyä, jos niin kuin menestytään liian hyvin, onko koe onko liian helppo. Tutkimuslaitoksissa haluan pikakseni kertoa taustaksi sitä, että niin kuin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ehkä verrattuna niin kuin Tutkimuslaitoisten erityispiirteitä tutkimusorganisaatioina, niin tutkimuslaitos toteuttavat tutkimus- ja viranomaistehtäviä. Eli merkinto viranomaispuoli on hyvin, hyvin tärkeä. eli Sykeissä Suomen ympäristökeskuksessa niin esimerkiksi Tulla seurana Itämeren tilaa ja ovat hyvin, hyvin keskeisiä. luonnon monimuotoisuus ja tällaiset tehtävät. Avoimen julkaisemisen määrä tai lehtien taso niin ei vaikuta saatuvan rahoituksen määrään samalla lailla kuin, kuin yliopistolla. Eli vaikka mekin tarkistellaan, tarkastellaan noita jufolokkia ja esitetään niitä, niin tota, se ei ole, ole samanlainen malli kuitenkaan. Ja meillä keskeisi on tulossopimuksissa raportoittavat mittarit, eli ohjaavan ministeriön kanssa sovitut, sovitut tulokset ja niihin liittyvät mittarit. Ja sitä, tässä tässä että miten niissä näkyy avoin pieni, että en ole todellakaan kaikkia tulossopimusten mittareita käynyt läpi, mutta se on oikeastaan se keskeinen kysymys, että kuinka paljon sitä avointa tiedettä niin halutaan nähdä sit sieltä ministeriön tasolta. Muistan kyllä tällaisia, tällaisia keskusteluja, että, että saattaa ministeriöstä tulla muistutukset että niin, että, että, että onhan teillä muitakin merkittäviä tehtäviä kuin se, se tieteen tekeminen. Että, tota, vähän täytyy miettiä, että mitä, mitä katsotaan ja mitataan mitä edistetään eniten. Palastukset avoimen tieteeseen kytkeytyy tietenkin meidän tutkimuslaitosten strategioihin ja avoimen tieteen edistämiseen varatut resurssit tulevat sitä kautta. Et meillä on nyt esimerkiksi SYKEn uudessa strategiassa edelläkävijyys ympäristötiedon arvoketjun kehittämisessä ja mä näen, että se on niin kuin vahva, vahva mandaatti sille, että avoita tiedettä edistetään edistetään tästä ympäristötiedon arvoketjussa. Monessa tutkimuslaitoksessa on kuitenkin huolimatta meidän, meidän tietynlaisesta pienuudesta verrattuna suomalaisiin yliopistoihin, niin on hyvinkin yliopistojen kaltaiset palvelut. Että on avoimen julkaisemisen palveluita, on avoimen datan palveluita, pyritään tukemaan sitä avointa tiedettä ja, ja tota, mm, toimintakulttuuria. Me tehdään yliopistojen kanssa jatkuvaa yhteistyötä, tietenkin kollegiaalisesti me avoimen tieteen edistäjät erilaisissa ryhmissä ja organisaatiokuvioissa, mutta myös tutkijat, laitosten tutkijat tekevät ennenkin vahvasti. Katja, tuli kysymys, että pitäisikö nyt näkyä kalvon kolme Nyt näkyy sellainen kalvo kuin, kuin tutkimuslaitosten erityispiirteitä. Okei, täällä Zoomessa näkyy ajatuksia ja kokemuksia seurannasta. Aha, mä puhun ihan eri asiasta. Otetaan uudestaan. Yes. Hyvä, että tuli Iri. Mm. Näkyykö nyt eri asioita? Nyt, nyt näkyy tutkimuslaajasta. Hyvä. Jeen. Olette kauniisti kuunnelleet, vaikka ei ollut mitään, mitään tota visuaalista tukea. Joo, tästä olen siis puhunut viimeisen viitisen minuuttia, eli tutkimuksen viranomaiset tehtävistä ja siitä strategian ja siitä tosiaan, että, että niin kuin yliopistojen kaltaiset palvelut on, on niin monessa, monessa kuitenkin tavoitteena ja toteutuksena. Ja sitten avoin tieto on, on tutkimuslaitoksille hyvin merkittävä, että meilläkin avataan paljon avointa paikatietoa, seurantatietoja, lajitietoja, kansalaishavainnointia ja tällaista, ja tota, lukellaan hyvin valtavat maanmittauslaitoksella ja muilla laitoksilla, niin tätä avointa tietoa, joka, joka on enemmän ehkä niin kuin kutsutaan niin kuin seuranta, seurantatiedoksi. Niin. Mä siis, seuraavaksi näen tähän ajatuksia ja kokemuksia seurannasta, mitä olette jo katsonut. eli sinänsä hyvä sisältö on, on seurantakyselyssä. Nähdään, mistä mennään. Annan tämän tämmöisenä avoimen tieteen kuntotestinä, eli vähän niin kuin tuota, tota, mm, lähdetään tekemään jotakin, jotakin kehittävää, niin tehdään kuntotesti siihen alkuun. Tämä koettiin kyllä työläksi, jo tässä muodossaan, niin ja vaikka niin kuin Tavoitteena on, on niin tietenkin se, että me saataisiin mahdollisimman paljon, paljon automaattisesti tätä, tätä dataa esimerkiksi tuolta tiede- ja tutkimusportaalista. Niin silti se kysely, kyselyn vastaaminen on jonkin verran työllistävä. Toisaalta jos sitä kyselypuolta ei olisi, niin monia asioita jäisi varmaan pimentoon ja, ja se taas harmittaisi. tämä ainakin vaatii kyllä useiden henkilöiden kontaktointia eri kysymyksissä. Mutta samaan aikana avoimen tieteen asiat voivat olla vain yhdellä, esimerkiksi yhden henkilön harteilla siellä tutkimuslaitoksessa, Et esimerkiksi tutkimusjohtajalla saattaa olla kaikki avoimen tieteen asiat. Kysän ajankohta kohti hieman haastavaksi, siinä oli toukokuun lopulta kesäkuun loppuun, ja siinä sitten alkaa jo vähän kesälomakausi, että itsekin meidän porukassa sun pittien jonnekin siihen, siihen hetkeen, kun oli, oli enemmän, enemmän tuota ihmisiä paikalla. Ja mikäli on tulossa sitten lisää tarkempia seura seurantakohteita, niin mietitään, mistä saadaan aika siihen vastaamiseen. Tavoitteena olisi tietenkin mahdollisimman automaattisesti kerätä seuranta aineisto Sitten tosissaan tässä dataan jakamisen erityispiirteitä, niin laitoksilla on omia datan jakamisen verkkopalveluita. Ja on myös tämmöinen yleinen, että seurannan mittamisen mittaamisen vaara, kun me kiinnitetään huomiota tiettyihin asioihin, niin mitä muuta tärkeää jää huomioimatta. Eli nyt me vaikka tarkastellaan sitä, että me saataisiin sataprosenttisesti avoimesti julkaistua, että se niin julkaisu on sitten jossain ulkona maailmassa kaikilla luettavana, mutta jääkö jotain sitten niin kuin huomioimatta siinä kohtaa. Ja ne, ne niin kuin ihan vaikka raha, rahalliset panostukset ja työmääräpanostukset, mitä me laitetaan. Laitetaan siihen avoimeen julkaisemiseen, mitä jos käytettäisiin sitä vaikka tieteen jalkauttamiseen johonkin tällaisiin, niin minkälaisia tuloksia se voisi olla, että voisi vertailla sitäkin kun kuitenkin avoimen tieteen käsitteen alla. Sitten tässä pohdin paljon tätä, että mitä tässä seuranta on niin nyt, mitä sillä nyt saadaan selville, mitä sillä ehkä voitaisiin saada selville ja minkälaiset seurannan kysymykset tukisivat entistä paremmin tutkimuslaitoksen strategioissa näkyviä avoimen tieteen tavoitteita. Ja minulla tuli tämmöinen ajatus, että tähän painottuu nyt hyvin sinne tiedon arvoketjun alkupäähän. Me katsotaan avointa dataa, avointa informaatiota, julkaisuja, tietoa, ja sitten tietenkin tätä kontekstia, avoimen tieteen palveluita, tutkimusinfraja. Mut miten me päästäisiin sinne tiedon arvoketjun vaan päähän niin tukemaan sen, sen avoimuutta ja tukemaan ylipäätään sen toteutumista, että vaikka me ollaan nyt julkaistaisiin kaikki tutkimuslaitosten tutkimus avoimena saataville koko maailmalle, niin onko se käytössä se tieto, se, se mun mielestä on kiinnostavaa. Käytetäänkö sitä päätöksenteko ja ympäristö parantamiseen ja tämmöisiin isoihin asioihin, Et miten me tuettaisiin sitä tietämystä ja ymmärrystä. Ja tällaiset nyt nopeat, niin kuin tuli mieleen, mitä me voitaisiin seurantaryhmässäkin ehkä miettiä, että mehän saadaan esimerkiksi tuosta tiede- ja tutkimusportaalista, tutkijaprofiilejä. Voidaan katsoa niitä, että kuinka monet vaikka jostakin tietystä tutkimusorganisaatiosta niin ovat kertoneet olevansa niin kuin yhteiskunnan keskustelussa käytettävissä median käytössä ja yhteistyökuvioihin käytössä tutkimusaktiviteetit. Ja tässä pitäisi muokata se tutkimusaktiviteettien tietomalli paremmin myös tutkimuslaitosten tarpeisiin. Ja jotenkin tämä tutkimuksella vaikuttaviminen on tietenkin keskeistä ja sitten taas maailmalla puhutaan ja ollaan me kotimaassakin puhuttu paljon tästä kognitiivisesta avoimuudesta, kognitiivisesta saavutettavuudesta, eli muistan yhdessä konferenssissa tällaisen esi esitelmöitsijän lausahduksen, että se niin kuin avoin tiede toteutuisi vasta sitten, kun hänen äitinsäkin ymmärtäisi ne asiat. Eli jos niin kuin tämmöiset että maallikkokin ymmärtäisi niitä tieteen prosesseja ja tuloksia ja sitä, että mitä, mitä se merkitsee. Minulla oli tässä nykyisenä puheenvuoroni ja haluan lopuksi kiittää äh, ajasta. Ja, ja sitten avaimen talvipäivien ajankohta on ensi viikon loppupuolella ja mikäli Helsingistä tai pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa sijaitsevat henkilöt haluaisivat tulla syke studion niin sekin on mahdollinen osallistumistapa, tervetuloa sinne. Se on